І мова піде про свищики, свисточки і так далі для прикладу покажу ось цей у мене є я його робила коли? позавчора орнаменти можуть бути різні але саме головне це власне от, от отвір наших свистків не хоче воно фіксуватись от це саме основне але мені більше подобається, наприклад, ось цей. Він такий більш витончений і навіть свистить краще. Трошки сипить, десь я там погано прочистила. Але загалом може бути. Можна ще робити по боках або спереду отвір і тоді регулювати звук. Щоб почати наступний, я собі трошки намалювала, які можна зробити. Хочу зробити людину, а не тільки пташечок. Ну або пташечку по типу качечки. Тут свисточок, От, тут можна отвори бокові зробити, отвір ока. А людина ось через ноги буде повітря заходити, свистіти. І тут буде така схожа на, на трипільську. От. Саму основу я буду робити спершу ось, ось цю частину. Так само і в людині. Спершу робиться ось ця частина, сам механізм. А потім вже до неї доліплюються інші деталі. ці верхушки, там, ніжки, ручки. Якби це, наприклад, була якась інша тваринка, то потім би додавались би якісь ножки. Деталі потім. Головне – велика маса, а потім вже все інше. Що у мене взагалі є? У мене є глина. Ось. Вона у мене вже розмочена, м'якенька не липне до рук от, саме звичайно є трошки води, це для того, щоб змочувати палець, змочувати інструмент потрібна плоска паличка, бачите це була звичайно від суші якась паличка на кінці я зробила гострий кінчик а на цьому краю зробила плоский, ось тоненький і можна навіть довше його зробити повністю, бо це може бути паличка від морозива, наприклад, десь такого. Зубочистка чисто для декоративних якихось моментів, олівець також, щоб підписувати зручно, пензлик також, щоб загладжувати, теж досить цікава фактура виходить. Тобто оці речі для фактури, оця паличка така, вона технічна, власне, щоб робити свисточок. Як його далі робити, покажу далі. Першу я вибираю масу. Зручніше робити з великого, самі перший свисток, зручніше робити з великого шматка глини. Ми його гарно розкачуємо, щоб менше було оцих от складочок таких. У нас є така от кулька. І ми з неї робимо плоску кульку. Є багато відео, де різні методи показують. От, ставимо сюди пальчика і закручуємо. Можна прям впритик до пальця прикладати, прямо ж сюди ось так, і потім накладати це зверху. Тоді отвір буде менший, чим менший отвір, тим дзвінкіший звуку свистка. Чим більший об'єм пустоти всередині, тим він буде такий гулкий, нижчий. Ось. Тому ви самі вибираєте. І тут гарненько і зовні притискаєте, і отам всередині цей шов також загладжуєте. Але слідкуйте, щоб ця стінка не була занадто тонка, бо потім, коли будете робити свисток, доробляти якісь деталі, які захочете, воно може зламатися або легко прогинатися, і звук зміниться. От. Щоб там краще загладити, я змочую водичкою палець, і там ще раз гарненько проводжу, гарненько. Ви на дотик будете відчувати, чи є там ще шов, чи немає, чи гарно загладили, чи ні. Потім, це я, наприклад, роблю передню частинку, там де голова буде, там в мене була, були тонші стінки. Тут загладила закрила і знову пальчиком там всередині там де я тут закрила там теж утворились горбочки тому я їх теж там загладжую на жаль видно там аж так сильно не буде бо там дуже темно от але я думаю ви зрозуміли з цієї сторони я буду робити власний свисток тут у мене товсті стінки і просто заліплюєте. Гарненько, гарненько. Тут має бути глухо. Тут пустоти не повинно бути. Пустота ось тут. Оця частина вся в глині. Тут пустота. Я спробую зробити качечку. Ну, воно вже, бачите, схоже. Ось. Це хвостик. А тут потім піде на об'єм такий. Зараз, щоб його культурнити, можна брати якусь лопатку або ложку, ну або просто об стіл обкатати, щоб цих всяких тріщинок не було, загладити. а потім своїм інструментом, який ви маєте, доводити до культурного вигляду, скажімо так. І так, що нам далі важливо? Ви самі вирішуєте, де буде цей свисточок. Я хочу зробити так само, щоб тут був отвір, через який ми дуємо, а внизу, тобто приховано. Оця технічна сторона буде прихована, вона буде знизу, коли вона буде стояти, того не буде видно. Буває, що її роблять зверху, що оця технічна сторона, сам свисток, він зверху йде цей отвір. Я люблю його робити знизу і приховувати. Але інколи для якихось... Чисто композиційно воно буває навіть дуже цікаво виглядає. Тож, спершу я буду робити зараз е, отвір. Я його ставлю ось так, паралельно нашій верхній площині, рівненько. І я його ставлю не просто в глибину туди, а я ставлю ось так, під кутом. У мене цей стек, мій інструмент має вийти через оцей верх. Але не дуже далеко, не аж тут, а близенько, ось тут. Сюди я запихатиму, а десь тут він має в мене вилізти. Недалечко. Але можна й далеко, то вже не суть важливо. Оскільки в мене дерев'яний інструмент, то я його змочую, щоб легше проходило. Оскільки дерево вбирає в себе вологу, а глина у нас мокра. Воно дуже легко прилипає. Легше це робити з металевими інструментами, тоді дуже легко проходить. І так, отвір, зараз він у мене не дуже акуратний, то нічого страшного, але я ось проходжу, бачите, і глина під ним підминається. І ось сюди вийшло. Бажано мати ще ножика, яким я буду звідси глину забирати. Або можна брати такий самий стекл, щоб їх було два. І ось тут ви забираєте цю глину на території цього стеку. У мене багатьох інструментів немає з собою, тому що маю під руками з того роблю. Нічого страшного, все одно свистить. І тепер акуратно тут я притримаю, щоб нічого не розвалилось і витягую. Бачите, тут ще залишилась глина, то я вичищаю, щоб він у мене був максимально чистий. Тут просто трамбую, щоб воно не розсипалося у мене. Ох, тепер оця сторона, вона найважча. Воно у мене не з першого разу виходить, тут треба тренування і тренування. Є ширина цієї палички. І прочищаєте ще раз цей прохід. Що важливо, знову, сюди ми запихаємо стек, от сюди. І та глина, яка там всередині, ми її маємо підігнути і притиснути до цієї стінки, стінки, отам всередині, ми її забираємо, ось я відсовую, та, і я сюди до цієї стінки там всередині притискаю, але тут цю стінку я притримую пальцем, щоб не виперло свистка, от. Отам от отак загладжую, щоб там було гладесенько. І так само глину притискаю до цієї стінки. Ось так. Тобто перший рух доверху, потім донизу, щоб всередині все було гладесеньке. Форма ще тут змінюється, бо глина ж, знову ж таки така суха, ой, мокра. Просто у культурньої трошки. Зараз треба гарненький зробити отвір тут. Оскільки я там загладжувала, цей отвір у мене забився знов глиною. Про технологію саму свистка. Виходить, що ми паличкою зробили отвір ось під таким кутом. Як відбувається цей свист? Тут у нас є наші стінки. Так? І там потім йде ось наш свисточок. Ось наш свисточок має стінку. Повітря сюдою заходить, але свист відбувається тоді, коли оцей гаплечок. Розсікає це повітря. Повітря заходить сюди, через цей отвір, який ми зробили. Сюди заходить, а цей язичок його розрізає, розсікає. І повітря сюди виходить, і туди заходить. Тоді відбувається свист. І, власне, нам важливо, щоб оця частина була ідеально гладесенька, щоб там ніяких оцих всяких зубчиків не було і так далі. Все має бути гладесеньке, тоді свист буде ідеальний. Так, зараз я спробую показати. Ось, бачите, зараз у мене чистий отвір. Ось, видно, як там рука рухається. А нам треба, я де його видно. Ось, оцей язичок має бути вище, десь ось тут. Ось тут має бути язичок цей, ось цей. Його треба підняти, щоб він розсікав наше повітря. Тому я беру його і ось піднімаю трошки. Потім мокрим стеком я його укультурнюю. Вирівнюю, щоб він був... І це довга робота, поки я його укультурнюю. І потім там мені теж треба його вичистити. Той отвір, щоб він був у мене гладесенький, бо він у мене ще досі кострубатий. Бачите, сипить. Має бути ще чистіше. Свистить, але погано свистить, тому треба його ще почистити. По боках, щоб не було цих заусенець. Зверху, знизу. Я би робила краще металевими стеками. Стінки всі треба, щоб були чистесенькі. Металевий стек не так до нього прилипає глина, і він легко не легше все вирівнювати. До дерев'яного дуже пристає. Будь ласка. <звіг> От, це він поки що свистить. Як тільки я почну зараз отут щось доліплювати, зжимати трошки, звук трошки зміниться. Тому що це глина, вона рухається. Можна порядок змінити. Спершу зробити фігурку, а потім робити свисточок. Але є м -м, ймовірність того, що. Е Якщо у вас глина такої нормальної густини, то поки ви зробите всю фігурку, тут вже буде тверде. І коли ви будете рунтати глину, вона буде більше давати цих всяких тріщин. Ось. Тому, скажімо, це вже дивіться самі. Тут я забираю зайву глину, бо занадто товсте. А по боках краще додам. Ось. Тому можна спершу зробити фігурку, потім свисточок. Тоді, ви, як зробите його, то вже все. Ви вже нічого доробляти не будете. Як от він свистить у вас, так він і буде свистіти. А. Але знову ж таки треба вгадати з густиної глини, щоб зручно було робити того свистка, щоб нічого не потріскалося. А якщо робити спершу свистка, а потім фігурку, то є ймовірність того, що, поки ви будете робити фігурку, то свисточок вже трошки не так чисто буде свистіти. Тут треба буде його трошки ще підрихтувати, змінити. Ну, скажімо, це я вже потім буду робити. Зараз робитиму свою каточку.